اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی کسی جگہ اگر عزت خراب کی جا رہی ہو اس کے بارے میں توہین امیز رویہ اپنایا جا رہا ہو اور تم اس جگہ موجود ہو تو حضور فرماتے ہیں تم اس کی عزت کا دفاع کرو جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے <سلام>